السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا بيان صوتي للإمام المهدي ناصر محمد اليماني الذي كتبه بتاريخ 29 رمضان 1441 الموافق ل 22 ماي 2020 والبيان بعنوان من خليفة الله على العالمين إلى رئيس الصين شيجين بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد ويا احبتي الأنصار السابقين الأخيار في مختلف أقطار دول البشر اسمعوا وعوا أن لكل حادث حديث فليتم التركيز حصريا فقط على بيانات كورونا ويتم التركيز بشكل مركز هذه الأيام على نشر البيان والذي كتبناه بعنوان كما يلي فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالهزل انتهى عنوان البيان، وعلموا علم اليقين أن فيه شفاء لما في الصدور وهودا ورحمة للمؤمنين والله على ما أقول شهيد ووكيل إلا من أبى واستكبر من بعد ما تبين له الحق فلا تأسوا على القوم المجرمين المستكبرين ألا بعتا للقوم الظالمين الذين تبين لهم سبيل الحق إلى ربهم لا يتخذونه سبيلا استكبارا وغرورا فلسوف يقولون عما قريب حجرا محجورا ثم يدعون ثبورا ولا ولن يجدوا لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ليصرف عنهم عذابه وهم مستكبرين عن داعي الله العالمي إلى اتباع كتابه القرآن العظيم الرحمة للعالمين فمن أبى رحمة الله بسبب الاستكبار على خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله الأكبر في الكتاب فله أشد العذاب من الله فكيف على خليفة الله يستكبرون أولئك سوف ينال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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن أمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم سورة الأنعام الآية 122-124 فلا تزال جنود الله الخفية تشن حربها العالمية مستمرة ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة دون استراحة، وهي لا تهن، وهي من جنوده الخفية غير المرئية بالعين المجردة لصغر حجمها، وهي بما يسمونه فيروس كورونا وما هو بكورونا، وإنما غرهم بادئ الأمر التشابه الشكلي الظاهري مع الفيروسات المعروفة لديهم من قبل التي يعرفونها، ولكنه مختلف في جيناته وتصرفاته جملة وتفصيلا، ولكن اسمه الأول كورونا كما ظنوه بادئ الأمر تصدر في كافة وسائل الإعلام وعلى ألسنة العالم كورونا برغم أنه مختلف جملة وتفصيلا عن كافة الفيروسات، وإنما تشابه معها شكليا بادئ الأمر واختلف جينيا بل والله الذي لا إله غيره الواحد القهار أنه كائن حي منفطر ومنشطر والقادم هو الأدهى والأمر وشر مستطير ولسوف يولون الدبر كافة أطباء البشر وهو كذلك كائن حي جديد على البشر ومحطم كافة فيزياء الطب العلمية ولسوف يجعل علم البشر فيما يخص علوم الطب الفيزيائية صفر على الشمال كونهم أصلا لا يحيطون به علما ولكن الفيروس المتين القادم هو الأشد قوة وبطشا في العذاب المتين فإذا هم فيه يائسين وليس على مستوى الجهاز التنفسي فحسب بل لا مجال للمقارنة بين فيروسات كوفيد-19 والفيروس المتين القادم ياسي جين رئيس الصين يا من يزعمون أنهم سيطروا على عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى علوا كبيرا وهم يعلمون أنهم لكاذبون وأبشر الملحدين في الصين وقادات البشر المجرمين مثلهم أجمعين وكافة الظالمين المفسدين بفصائل فيروس جديد هو الفيروس القاصف المتين أسود الفيروسات الاشد بطشا واشد تنكيلا بل لا مجال للمقارنه بينه وبين ما تسمونه بكوف 19 هو الذي سوف يولي منه علماء الطب مدبرين ولم يعقب مهزومين جيش اطباء البشر عن بكره ابيهم فتخر منظمه الصحه العالميه خاويه على عروشها فلن يغنوا عنكم من عذاب الله شيئا بل لا ولن يستطيعون نصركم ولا لانفسهم ينتصرون فاسمعوا واعقلوا ما سوف نقوله لكم إن لهذه الفيروسات المستجدة قائد عظيم لستم بقده ولستم كفؤا له وجنوده الصغرى تتلقى الأوامر مباشرة بوحي من الله فيفعلون ما يؤمرون من مصدر العمليات للقائد الأعلى ذلكم ربكم الأعلى في الملكوت يوحي مباشرة إلى جيوشه الصغرى ماذا تفعل فيفعلون ما يؤمرون وهو معها بكلمات قدرته سبحانه ذلكم الله رب العالمين الذي أنتم به تلحدون يا أيها الرئيس الصيني يا أيها الرئيس الصيني شيجين الذي أعلن الحرب على الله ودينه وقرآنه والمسلمين الصينيين جهارا نهارا على المسلمين في الصين وأغلق بيوت الله في الصين بل حتى منع المسلمين أن يصلوا حتى في بيوتهم وأخذ كتاب الله القرآن العظيم وقام بإحراق كتاب الله القرآن العظيم عدوانا وظلما فسمح وعوا ما سوف أقوله بالحق يا أيها الرئيس الصيني شيجين أقسم بالله العظيم لا تفتحوا بيوت الله وأنتم من وكافة الذين أغلقوا بيوت الله ظلموا أنفسهم بحجة الاحترازات فحتما سيفتحونها وإليها يهربون وإنا لا صادقون ولا سوف تعلمون وعلى كل حال يا محشر الأنصار السابقين الأخيار من مختلف الأقطار فليتم تركيز حصريا على نشر ثلاثة بيانات بالدرجة الأولى البيان الذي كتبناه بعنوان التالي فيروس كورونا والبيان الفصل وما هو بالحزل انتهى عنوان البيان واعلموا علم اليقين أن فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عبد الله وخليفته الإمام المهدي ناصر محمد اليماني